او ناجين لا زالوا مفقودين تحت تلك الانقاض والبيوت المهدمه، يحاولون احصاء الخسائر سواء في البنايات، في البنيه التحتيه وغيرها، ولكن ماذا عن الساحات العامه الرئيسيه في مدينه غزه؟ هذا المشهد هو الذي صنعه الفلسطينيون في هذه اللحظات، يحاولون الاستعاضه عن عيد الفطر الذي غاب عنهم والذي تزامن مع اشتداد حده الغارات الاسرائيليه والقصف الاسرائيلي.